«Ο Λόγος του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη στην Τνίκα» Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης «Παιδιά μου, εις τον τόπο τούτο όπου εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και δημιουργούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φτάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να σας ειδώ, παιδιά μου, στην μεγάλη δόξα των προπατώρων μας, καί ερχομαι να σας υπω όσα εις τον καιρό του αγώνος, καί προαυτού και προ αυτού και ύστερα από αυτόν ο ίδιος σε παρατήρησα. Κι απ' αυτά να κάνω συμπερασμού καί διά την μέλους ανευτυχία σας, μόλον ότι ο Θεός μόνος εξεύρει τα μέλλοντα. Κι διά τους παλαιούς Έλληνας, ο οποίας γνώσει είχαν, και ποια δόξα και τιμή νέχεραν κοντά εις άλλα έθνη του καιρούτον, οποιου οποίους ήρωας, πολιτικού πολιτικούς είχαν, διατάφτα σας λέγουν καθημέραν οι διδάσκαλοι σα και οι πεπαιδευμένοι μας. Εγώ δεν είμαι αρκετός. Σας λέγω μόνον πως ήταν σοφοί και από εδώ επήραν και εδανίσθησαν τα άλλα έθνη την σοφία των, ιστον τόπον τον των οποίων κατοικούμε εκατοικούσαν οι παλαιοί Έλληνες από τους οποίους και εμείς καταγόμεθα και ελάβαμε το όνομα τούτο. Αυτοί διέφεραν από οι στην θρησκεία διότι προσκυνούσαν τες πέτρες και τα ξύλα. Αφού ύστερα ήλθε στον κόσμο ο Χριστός οι λαοί όλοι επίστευσαν εις το Ευαγγέλιο του και έπαυσαν να λατρεύουν τα είδωλα. Δεν επήρε μαζί του ούτε σοφούς ούτε προκομμένους, αλλά απλούς ανθρώπους, χωρικούς και ψαράδες, και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος έμαθαν όλες τις γλώσσες του κόσμου, οι οποίοι μόλον ότι όπου κι ανέβρισκαν εναντιότητε, και οι βασιλείς και οι τύραννοι τους κατέτρεχαν, δεν μπόρεσε κανένας να τους κάνει τίποτα. Αυτοί εστερέωσαν την πίστην. Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας, έπεσαν στην διχόνοια και τρώγονταν μεταξύ τους, και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι και τους υπόταξαν. Ύστερα ήλθαν οι μουσουλμάνοι και έκαμαν ό,τι μπορούσαν διά να αλλάξει ο λαός την πίστη του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλά εστάθει αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον ένα έκοπταν, ο άλλος το σταυρό του έκαμε. Σαν είδε τούτο ο Σουλτάνος διόρισε ένα βιτσερέ, αντιβασιλέα, έναν πατριάρχη, και το έδωσε την εξουσία της εκκλησίας. Αυτός και ο λοιπός κλήρος έκαναν ό,τι τους έλεγε ο Σουλτάνος. Ύστερον έγιναν οι κοτσαμπάσιδες, προαιστοί εις όλα τα μέρη. Η τρίτη τάξη, οι έμποροι και οι προκομμένοι, το καλύτερο μέρος των πολιτών, μην υποφέρονται των ζυγών, έφευγαν, και οι γραμματισμένοι επήραν και έφευγαν από την Ελλάδα την πατρίδα των, και έτσι ο λαός, ως της στερημένος από τα μέσα της προκοπής, εκατίντησεν εις αθλίαν κατάσταση. και αυτοί αύξενε κάθε ημέρα χειρότερα, διότι αν ανε βρίσκετο μεταξύ του λαού κανείς με ολίγην μάθηση, τον ελάμβανε ο κλήρος, ως της έχερε προνόμια. Ή το από τον έμπορο της Ευρώπης ως βοηθός του Ή έγινε το γραμματικός του προέστου. Και μερικοί μην υποφέρονται στην τυραννία του Τούρκου και βλέποντας τες δόξες και τες ιδονές, όπου απελάμβανον αυτοί άφηναν την πίστη τους και εγίνον το Και τι ούτο τρόπος κάθε ημέρα ο λαός ελίγνευε και επτώχαινε. Εις αυτήν την δυστυχισμένη κατάσταση Μερικοί από τους φυγάδε, γραμματισμένους εμετέφραζαν και έστελναν στην Ελλάδα βιβλία και σε αυτούς πρέπει να χρωστούμε ευγνωμοσύνη διότι ευθύ όπου κανένας άνθρωπος από το λαό εμάθανε τα κοινά γράμματα εδιάβαζε αυτά τα βιβλία και έβλεπε ποιου είχαμε προγόνους τι έκαμε ο Θεμιστοκλής, ο Αριστίδης και άλλοι πολλοί παλαιοί μα. και εβλέπαμε και εις κατάσταση βρισκόμεθα τότε, ώθεν μα ήλθε εις νου να τους μιμηθούμε και να γίνουμε ευτυχέστεροι και έτσι έγινε και προόδευσεν η εταιρεία. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την Επανάσταση, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πως είμαι θα ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι ευαστούσαν τα κάστρα και τα σπόλης, ούτε κανένα φρόνιμος μας είπε Πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με κάραβα Βατσέλα. Αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας. Και όλοι και ο κλήρος μας και οι προεστί και οι καπετανέοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι όλοι εσυμφωνήσαμε σε αυτό το σκοπό και κάμαμε την επανάσταση. Ή στο πρώτο χρόνο της επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνια. Κι όλη έτρεχαμε σύμφωνη. Ο ένας επήγε νυστον πόλεμο ο αδελφός του εφερνεξίλα. Η τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνη. σύμφωνοι. Ο ένας επήγαινε στον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον και εάν αυτή η ομόνια ευαστούσε ακόμα δύο χρόνους ήθελαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και τη Μακεδονία και ίσως εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, όπου άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακριά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός και ένα καράβι μια αρμάδα. Άλλα δεν εβάσταξαν. Ήταν μερικοί και οι θέλησαν να γίνουν μπαρμπέριδες εις του το κεφάλι. Μας πονούσε το μπαρμπέρισμά τους. Μα τι να κάνουμε, είχαμε και αυτονόν την ανάγκη. Από τότε ήρθε η διχόνοια και εχάθει η πρώτη προθυμία και ομόνοια. Και όταν έλεγες του Κώστα να δώσει χρήματα διέτας ανάγκας του έθνους ή να υπάγει στον πόλεμο, τούτος επρόβαλε τον Γιάννη και με αυτόν τον τρόπο κανείς δεν ήθελε ούτε να συνδράμει ούτε να πολεμήσει. Και τούτο εγίνετο επειδή δεν είχαμε έναν αρχηγό και μίαν κεφαλή. Αλλά ένας έμπαινε πρόεδρος έξι μήνες, εσηκώνεται ο άλλος και τον έριχνε και κάθε το αυτός άλλους τόσους. Και έτσι ο ένας ήθελε τούτο και ο άλλος το άλλο. Ίσως όλοι ήθελαμε το καλό, πλην καθένας κατά τη γνώμη του. Όταν προστάζουνε πολύ τότε το σπίτι δεν χτίζεται, ούτε τελειώνει. Ο ένας λέγει ότι η πόρτα πρέπει να βλέπει στο ανατολικό μέρος, ο άλος στο το αντικρινό και ο άλλο στον τον βορέα, σαν να ήταν το σπίτι στον αραμπά και να γυρίζει καθώς λέγει ο καθένας. Με τούτο τον τρόπο δεν χτίζεται ποτέ το σπίτι, αλλά πρέπει να είναι ένας αρχιτέκτον όπου να προστάζει πως θα γεννεί. Παρομοίως και εμείς χρειαζόμεθα έναν αρχηγό και έναν αρχιτέκτονα ώστε να προστάζει και οι άλλοι να υπακούουν και να ακολουθούν άλλα επειδή μεθα εις τέτοια κατάσταση, εξαιτίας της διχόνοιας, μας έπεσε η Τουρκιά επάνω μας και κοντέψαμε να χαθούμε και εις τους τερνούς επτά χρόνους δεν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα. Εις αυτήν την κατάσταση έρχεται ο βασιλεύς, τα πράγματα ησυχάζουν και το εμπόριο και η γεωργία και οι τέχνες αρχίζουν να προοδεύουν και μάλιστα η παιδεία. Αυτή η μάθησης θα μας αυξήσει και θα μας ευτυχήσει. Αλλά για να αυξήσουμε χρειάζεται και η της πολιτείας μας, η οποία γίνεται με την καλλιέργεια και με την υποστήριξη του θρόνου. Ο βασιλεύς μας είναι νέος και συμμορφώνεται με τον τόπο μας. Δεν είναι προσωρινός και με αυτόν και εσείς και τα παιδιά σας θα ζήσετε. Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε διότι όταν πιάσαμε τά άρματα είπαμε πρώτα υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδος. Όλα τα έθνη του κόσμου έχουν και φυλάτουν μια θρησκεία και αυτοί οι Εβραίοι οι οποίοι κατατρέχοντο και μισούντο από όλα τα έθνη μένουν σταθεροί στην πίστη τους. Να μην έχετε πολυτέλεια, να μην πηγαίνετε στους καφενέδε και στα να δοθείτε στα σπουδά σα και καλύτερα να κοπιάσετε ολίγων δύο και τρει χρόνου και να ζήσετε ελεύθεροι στο επίλυπο τη ζωή σα, παρά να περάσετε τεσσάρου-πέντε χρόνους στη νεότητά σα και να μείνετε αγράμματοι, να σκλαβωθείτε στα γράμματά σα, να ακούετε τα συμβουλά των διδασκάλων και των γεροντότερων και κατά την παροιμία. Μίρια ήξευρε και χίλια μάθαινε. Η προκοπή σα και η μάθησή σα να μην γίνει σκεπάρνη μόνο δια το άτομό σα, αλλά να κοιτάζει το καλό της κοινότητος και μέσα στο καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας. Εγώ παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξαιτία των περιστάσεων, έμεινα αγράμματο και δια τούτο. Σας ζητώ συγχώρηση διότι δεν ομιλώ καθώς οι δάσκαλοι σας. Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, ήκουσα και γνώρισα διαναοφεληθείτε από τα απερασμένα και από τα κακά αποτελέσματα της διχωνίας την οποία να αποστρέφεστε και να έχετε ομόνια. Εμάς μη μας τηράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε καί η μέρα της γενεάς η οποία σας άνοιξε το δρόμο, θέλουν με το λίγον περάσει. Την ημέρα της ζωής μας θέλει διαδεχθεί η νύχτα του θανάτου μας, καθώς την ημέρα των Αγίων ασωμάτων θέλει διαδεχθεί η νύχτα και η αυριανή ημέρα. Η εσάς μένει να εισάσετε, καί να στολίσετε τον τόπο όπου εμείς ελευθερώσαμε. Και δια να γίνει τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια της Πολιτείας την ομόνια, την θρησκεία, την καλλιέργεια του θρόνου και την φρόνιμον ελευθερία. Τελειώνω το λόγο μου. Ζήτω ο βασιλεύς μας Όθων, ζήτω η σοφοί διδάσκαλοι, ζήτω η ελληνική νεολαία. Η ομιλία του Θεοδόρου Κολοκοτρόνη πραγματοποιήθηκε στην πνίκα στις 7 Οκτωβρίου 1838 και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΕΟΝ» στις 13 Νοεμβρίου 1838. Ο λόγος του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη στην Τνίκα. Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης